Для ментальної мапи Аріна Новаковська підготувала історію, яку розповів дідусь. Йому, в свою чергу, про розстріли євреїв у селі Мацьківці біля Хмельницького розповіла його тітка. Вона була очевидицею тих трагічних подій восени 1941 року. Євреїв з околиць звозили до села та тримали у кунюшнях, розповідає Аріна Новаковська. Далі погнали копати яму в ліс яка мала бути їх, їхньою могилою. Через пів години було чутно постріли, крик і плач. Та все ж таки одному хлопчику на, на ім'я Давид Друзі вдалося спастися. Історію про те, як рятували євреїв, у селі Сахни підготувала Мілана Сопілко. Сусіди її прабабусі були євреями. Коли розпочались розстріли, вона сховала їх у своєму погребі. Вона без роздумів повела їх до того погребу. Вона їх там заховала і по ночам приходила, приносила їжу, ризикуючи своїм життям. Потім, коли нацисти пішли з села, вона їх відпустила. Створювали ментальну мапу учні у команді. За менторів у шестикласників були восьмикласники. Марія Мусієнко каже, співпрацювали з молодшими учнями вперше. Діти були слухняні, і нам було ну, доволі легко працювати з ними, вони були розумні. Цікаво дізнаватися взагалі всі подробиці цього, ну, цієї трагедії, то сподобалось працювати так, в такому форматі. Дещо шукали в книжках, дещо в інтернеті. Фото е, напоминали дуже погані спогади, дуже багато всього поганого. Але я рада, що знайшла місце в цій команді, що допомогла іншим. І що в нас є люди, які допомагали іншим, рятували багато життів. Щороку до пам'ятних та визначних дат учні проводять власні дослідження та працюють над створенням інтерактивних презентацій, розповідає вчителька історії Хмельницької гімназії номер один імені Володимира Красицького Оксана Антонова. Каже, молодшим гімназистам ментальну мапу запропонували створити вперше. Таке живе спілкування з історією набагато краще допомагає людям і діткам зрозуміти ось цю історію. Більше того, такі речі згуртовують родини, тому що дітки запитують у матусь, дідусів, бабусь, що ж було в їхній родині. Дарина Денисенко, Неліш Пулак, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.